جلوه پاک خدایی من کجایم تو کجایی خواب بر چشمم نیاید تو تو به خوابم بیایی تو خدایی شکل مایی در محبت منتهایی از ازلام تو بوده ابتدایی انتهایی شدی آدونایی دادی هم و را و در هم چهه پاک خدایی من کجایم تو کجایی خواب بر چشمم نیاید تا تو به خوابم بیایی تو خدایی شکل مایی در محبت منتهایی از ازنان تو بوده ابتدایی انتهایی هل شدایی آدنایی یا بروی یا رایی ام کادوشی تو سبایوت رفایی دادی به روح هم رهایی نرد و رنجم را دفایی دوری و در قلب مایی لایقه هم دو سنایی شاییایی یاو و رو یا روی نمیخدی تو سبای الیم شمرففا تو آایی تو آایی در دور انجام را دوای لایده هم دو صناایی سواییصبحایی تو آبایی تو آبایی در دوران رنجم را دوایی لایق همدو سنایی تو آبایی